За словами завідувача хірургічного відділення 5-ї міської дитячої лікарні Максима Скалозубова, під час тривоги надають медичну допомогу просто в укритті. Дитину ушпиталили з підозрою на хірургічну патологію в умовах тривоги. І діагностичний етап, етап передопераційний, крапельниці – усе це відбувалось в укритті. Але тривога була не надто довго. Через дві години ми вже перевели дитину до відділення та змогли надати більш професійну допомогу. За словами Максима Скалозубова, в укритті лікарні також облаштоване хірургічне відділення на випадок екстрених ситуацій. Окремо два крупних поміщення, ви відділі окремо два крупних приміщення обладнані. Вони призначені для дітей з відділень хірургічного профілю, тобто умови знаходження там, проведення лікування, терапевтичної та інфузійної терапії. Окремо є приміщення, де можливе надання попередньої хірургічної допомоги, якщо пацієнти будуть надходити з вулиці. Тобто сформовані бікси, заповнені усіма необхідними інструментами, перев'язочним матеріалом – військово-польовий стіл переносний. За словами директора п'ятої міської дитячої лікарні Андрія Запорожченка, укриття обладнане двома входами та виходами та вантажним ліфтом для евакуації важких хворих. Також тут облаштований санвузол, стоїть бойлер для наявності гарячої води та пральна машина. За словами Андрія Запорожченка, проблеми з фінансуванням закладу немає. Забезпечені як за рахунок місцевого бюджету, як за рахунок коштів НСЗУ, так і з допомогою волонтерського руху будь-якого направлення. Лікарня на сьогодні забезпечена для надання повного обсягу медичної допомоги населенню, яке може бути пацієнтами нашої лікарні. Реанімаційні ліжка, вони взагалі продовжують фінансуватися з програмою з місцевого бюджету і певні запаси, як було поставлено завдання на 3 4 місячний термін – зробити запас стратегічних медикаментів, які би забезпечили повністю лікування тяжкохворих дітей. У зв'язку із воєнним станом також довелось змінити графік роботи працівників медзакладу, каже Андрій Запорощенко. Ми прийшли в режим праці вахтовим методом, тобто майже вся служба працює в ургентному режимі, 24 години на зміни. І тому там о 8 годині проходить зміна і персонал заступає на добове чергування. В день працюють тільки організатори, завідувачі відділенням та деякі лікарі, які потребують роботи в інтенсивних відділеннях. В умовах воєнного стану із особливостями пересування у нас виділене місце для проживання, цілодобового проживання. Це частина одного з відділень, де розташовуються принаймні, на декілька діб, можуть розташовуватися наш, наш персонал. Вони самоорганізовуються в плані, свого харчування. Частина медиків поїхала з міста, каже Андрій Запорощенко. Однак на випадок екстрених ситуацій лікарня забезпечена резервним персоналом, що прийде на допомогу. Новини на Суспільному. Запоріжжя.